אנשים הקורדת שופה, אני מחל. היום אני אעשה לכם את הסרטון מה בתיק שלי, אז בוא נתחיל אוקיי, אז זה התיק שלי כמו שאתם רואים הוא ורוד כי אני מאוד אוהבת ורוד ויש לו פה כזה פפיון, וכן פה יש גם והנה אני פותחת אוקיי, okay, הדבר הראשון שיש לי זה אוזניות מוזיקה, כן? יש לי את הארנק שלי שיש בו כמובן אה, כסף וכל מיני כרטיסים למיניהם יש לי פה נר, אם אני אתקה במקום חשוך אז אה, אני אדליק נר ואז יהיה אור. פנקס סתם אה, לרשום דברים וכמובן שגם את יש לי פה אה, בובת ברץ, כי מי שלא יודע, אני ממש אוהבת אה, בובות, אה, במיוחד ברץ, ויש לי יוסף. היא אה, כמה המזל שלי, אז אה, אני באמת אה, לא יכולה להיפרד ממנה. בייבי ליפס, כן, לחוט לשפתיים, בצגר הרוד. יש לי פה שעת לטלוויזיה של הוט, לא, זה לא פרסומת להוט, פשוט אה, יש פעמים שאני אצל חברות שלי, והן לא מוצאות את השעת לטלוויזיה, אז... אני פשוט מוציאה את שלי יש לי פה קטר כי לפעמים אני אוהבת להרגיש אקסטרה יפה אה, כן, אני שמה את זה כשאני מרגישה שאני מלכה יש לי פה אכבר למחשב כי לפעמים חברות שהיא גם מאבדות את האכבר למחשב שלהן מאבדות הרבה דברים מבשם לגוף של ויקטוריה סיקרט בריח בניל, מאוד אוהבת אני אותו עכשיו יש לי פה עצטורבל, יש לי קטע עם עצטורבלים, אני ממש אוהבת שאם נגיד אני עושה תמונה, אני אוהבת שברקע רואים עצטורבל זה מוסיף לאווירה, זה נראה מאוד סתווי והדבר האחרון שיש לי בתיק, אין לי יותר כלום זה בעצם פוסטר של האחת והיחידה, הביוטי גורו האולטימטיבית, שזאת כמובן בטאני מוטה, תראו איזה יפה היא, כן, אני פשוט אוהבת לקחת את הפוסטר הזה ולהתלוט אותו על הקיר ולהתפלל אליה, כי אני באמת מאמינה בה. רגע,